Morjes, olen tässä huomannut, että nämä videot tähän mennessäni niin on käsitellyt aika raskaita aiheita, niin otetaan tällä viikolla nyt jotakin pikkusen kevyempää ja puhutaan huuhkajista. Eli tuossa tämän viikon tiistainahan MMKarsina tuli päätökseen, kun Ranskan tähtimaajoukkue vieraili tuolla Olympiastadionilla, ja sehän tietysti päättyi Ranskan 2-0 voittoon, ja Suomi jäi lohkossaan yhden pisteen erolla kolmanneksi, ja ei sitten päässyt jatkokarsintoihin. Mutta se on tietysti todella iloinen asia, että se ottelu palaattiin. Marraskuussa keskellä viikkoa tiistai-iltana myöhään varttia vaille kymmenen oli kick off. Ja tästä huolimatta siellä paikan päällä oli yli 30 000 katsoja. Ja ää, liputkaan ei ole mitenkään erityisen halpoja sinne. Eli huuhkajat oikeesti kiinnostaa jengiä. Ja se on kyllä todella tärkeä asia niin ihan tulevaisuudenkin kannalta. Että tällaisethan tottakai inspiroi sitten lapsia ja nuoria myöskin jalkapallon pariin. Ja mitä enemmän sitten saadaan heitä mukaan, niin sitä todennäköisemmin sieltä niitä helmiä hioutuu. Ja jatkossakin sitten on pystyisi olemaan kilpailullinen. Ää, tota, ja nimenomaan se urheilullinen menestyshän on siinä kaiken A ja O, että siitä ei loppujen lopuksi ole kovin montaa vuotta, kun oli tämä surullisen kuuluisa Hans Bakken aikakausi, jolloin mentiin kokonainen kalenterivuosi ilman voittoa. Ja kyllähän sen näki, miten se kiinnostus koko maajoukkuetta kohtaa laski, kun lehmä häntä. Ja sitten kun Markku Kanerva tuli vakituiseksi päävalmentajaksi, saatiin kurssi käännettyä, alkoi tulla menestystä ensin Nations Leagueassa ja sen jälkeen sitten nämä ikimuistiset EM-karsinnat, niin Onhan se ihan eri tasolle noussut, tämä koko juttu. Tietysti paljon on kiittäminen Markku Kanervaa, jonka tämän opuuksen tuossa viime jouluna sai lahjaksi ja se on tullut luettua. Mutta tottakai sitten pelaajista varmasti Teemu Pukki on Maaleilla on ollut tärkeä Glen Maara keskikentän pohjalla ja Luukas Radetski maalissa, jotka ovat tuota, muodostaneet sen perustan, jonka ympärille sitten on pystytty luomaan uh, suht menestyvää joukkue. Ja nyt tähän tässä Ranska-ottelun jälkimainingeissa. Niin Paulus Arajuuri ja Joona Toivio, eli tämä meidän pitkäaikainen toppari kaksikko, niin molemmat päättivät uransa tähän. Ja ylipäätään tässä on ää, tämän syksyn aikana niin nuorentunut joukkue jonkun verran, että siitä avauskokonpanosta, joka oli EMki soi avausmatsissa Tanskaa vastaan, niin ainoastaan kuusi pelaajaa oli avauksessa tiistaina Ranska-ottelussa. Eli vaihtuvuus on siinä mielessä kovaa ja onhan se myöskin välttämätön, koska tämä joukkue runko on vanhentunut aika lailla. Ja jotta huipulla pystyy jatkamaan, niin tuota, tarvitaan uusia kasvoja sinne. No tuota, siinä kun katselin sitä Ranska-ottelumeininkiä ja pohjoiskaarteen aläamelöä ja sitä fiilistä, joka niin kuin tuntui koko Helsingin kaupungin vallottana, että siellähän oli ratikkakuskit, niin heistä lähtien niin Ihmiset ostautuneet huuhkajien tamineisiin, niin kyllä kaihoisasti muistelin niitä kertoja, kun on itsekin päässyt sinne olympiastadionin huumaan mukaan. Ja tarkoituksena kyllä on tulevina vuosina, niin aina kun vaan suinkin mahdollista, niin mennä ihan paikan päälle fiilistelemään, koska se on varmasti niin kuin yksi parhaimpia fiiliksiä, mitä voi housut jalassa saada. Ihan aidosti on sitä mieltä, se yhteisöllisyyden huuma, mikä siinä tulee, niin se on kyllä hienoa. Nyt sitten tuota, tässä on joukkuepeleistä, nyt pitempi tauko. Tammikuussa taitaa olla pari harkkamatsia, jossa yleensä ei ole parhaat pelaajat mukana, kun kansalliset sarjat pyörii. Ja sitten ää, ensi alkaa uusi Nations League, ja sitä kohti sitten innolla mennään. Ja, ää, sopii vaan toivoa, että tota urheilullinen menestys pysyisi hyvänä, jota kautta sitten tämä orastava futishuuma pysyisi yllä ja kasvasi entisestään kaari, minkä ne on nähnyt tässä omanakin, omana elinaikana, niin on kyllä valtava, että oikeasti Suomessa on, on uh, fanikulttuuri kasvanut aivan eri mitä se oli silloin sanotaan nyt vaikka 90-luvun lopulla. Tällainen uh, aihe tällä kertaa ja kaikkea tsemppiä uhkajille ja toivotaan, että tulevaisuudessa sitten päästään, päästään sitten säännöllisesti arvokisoihin. Ja ainakin kovasti luotan, että seuraavat EM-kisat, kun tulee, niin Suomi on siellä sitten myöskin mukana tähän, tähän nää jakson kyllä uskoa Tällaiset terveiset ja palataan sitten ensi viikolla jonkun muun aiheen kanssa. Moikka!